Välkomna till det här seminariet som ska handla om hur man kan påbörja sin anpassning av sitt utbud i skolan efter de nya kursplaner och den nya läroplan som ska gälla från hösten 2022. Och de som ska berätta om det här, till en början i alla fall, det är en hel grupp trevliga personer ifrån Vasamuseet och en något mindre grupp men lika trevliga personer ifrån Naturhistoriska Riksmuseet. Och jag tänker faktiskt be er att i tur och ordning presentera er och säga vad ni heter. Ska vi börja med basamuseet eh, Ni talar om vad ni heter. Emelie, ska du börja? Ja, jag heter Emelie Börfeldt och är museipera pedagog på Vasa museet sedan ja, fem år. Välkommen. Tack. Och så har vi Joakim. Hej, hej. Joakim Engblom heter jag. Och så på Vasa museet med inriktning mot skolor och jag har väl jobbat i snart ett halvår nu. Och sen har vi faktiskt med oss en person till. Ja, jag heter Maria Dalhed Persson och jag är chef för den enhet som bland annat ansvarar för skolverksamheten. Du är också välkommen. Tack så mycket. Så hoppar vi över till Naturhistoriska riksmuseet. Där har vi med oss Sara. Eh, hej, Sara Sjössny heter jag. Jag är museipedagog med inriktning mot mycket digitalt på Naturhistoriska Riksmuseet och har varit i fem år ungefär. Och du var med en kollega också. Det har jag. Charlotte, ja. Hej, jag heter Charlotte och jobbar också museipedagog och utställningsproducent på Naturhistoriska Riksmuseet och har jobbat i många år på museet. Välkommen och välkomna ni båda två. Jo, vad jag skulle säga var att vi har ju bett er att berätta om hur ni har påbörjat hur ni har tänkt liksom, på de här nya styrdokumenten som skolan får och på lite olika sätt anpassat verksamheten. Eh, och det är det jag tänker ni ska få berätta om. Eh, jag tänkte faktiskt börja tror jag med Vasamuseet. Eh, jo men eh, jag kan börja och säga någonting. Eh, alltså, till att börja med så är ju eh, Vasamuseet en väldigt tacksam eh, arbetsplatsen och en tacksam verksamhet att implementera nya läroplanen och kursplanerna på. De lägger ju stort fokus i alla fall i, i kursplanen för historia. Lägger de stort fokus på källarbete och bruk av historia men förstås också ökat historiemedvetande. Jag tänker att Just bruk av historia är det vi framförallt jobbar med på Vasemuseet. Vi har ju liksom världens eller ju ett av världens största och bäst välbevarade källmaterial från 1600-talet. Så det är väldigt tacksamt. Sen är det ju så också att om man tittar på just den nya läroplanen, så i våras i april så anordnade vi en lärarkväll där vi bjöd in lärare från landet att komma in till museet och ha en kväll med oss där vi pratade om hur man kan hur man kan jobba med just de här bitarna, som till exempel källarbete. Då kan det vara inte bara en sån sak som att man ställer frågor till källmaterialet, utan att man ställer kanske rätt frågor. Inte bara vad, utan kanske hur vi kan veta saker och vad det får varför det är viktigt att veta. Vad det får för konsekvenser för historien och så vidare. Mm. Precis. Tack, Jocke. Jag kan säga, bara lite kort, eh, haka i där, eh, att vi ju förutom skeppet har en jättestor samling med föremål som man hittade i skeppet och som finns digitaliserat. Så det är, arbete som vi har, som vi som vi gör, som vi påbörjat, är att vi samarbetar med intendenter som jobbar med samlingen att skapa, um, att, att samla det här, um, delar av det här uh, källmaterialet och skapa en pedagogisk resurs att vi pedagoger kopplar samman oss med samlingen och kan för att sänka trösklarna för läraren att också använda den samlingen för att vi har förstått när vi har pratat med lärare att just de här konkreta exemplen att arbeta med kan det vara svårt att få till och att hitta och att vi vill bli ännu tydligare med att vi gärna bidra med den biten, att vi har liksom en skatt här att använda just för det. Så att, att kommunicera oss, väsa det, eh, hur vi berättar om vad vi gör och vad vi har, berättar om det utåt, vad vi sätter för namn på saker, vara tydligare med att där handlar det om eh, att ställa just frågor till föremål eller hur kan vi veta det här, eh, om det är förflutna. Sådär. Alltså kommunikation är också något som vi, vi, vi har börjat titta över och vässa just kopplat till de nya kursplanerna. Det är intressant att höra, tycker jag, eh, på, på de här olika vägarna. Hur har ni tänkt på Naturhistoriska riksmuseet? Är det Sara eller Charlotte, ni får ta bollen. Vem, vem Nej, var jag, det? Jag, jag kan börja och så får du fylla på Charlotte när jag tappar tråden. Eh, Jo, men vi har ju gått igenom kursplanerna, de nya förstås, och för oss är det ju biologiämnet som är det dominanta, kan man väl säga. Och ja, det, vi, det vi har gjort som ett första steg är väl att gå igenom våra, de lektionsmaterial som ligger på vår hemsida och se för vilka årskurser vi rekommenderar respektive material för att det stoffet är egentligen inte så annorlunda utan det är mer att det har flyttat runt mellan årskurserna man har eller mellan stadierna att, att det är man har koncentrerat vissa bitar till vissa stadier och sådär så, där. så att det, är väl, det är väl den första grejen vi har gjort sen, sen har vi sett några förändringar då är ju att till exempel så har vi lagt till svampar i växter, djur och svampar numera som, som har fått ta plats och det tycker vi är kul för vi har forskare som är, gör jättemycket spännande grejer med svampar. Så där har vi en chans att lyfta museets forskning också och koppla det till, till skolan. Och sen ser vi också att, att evolution, evolutionsteorin kommer in redan på mellanstadiet numera. Och med anledning av det så håller vi faktiskt på att utveckla en distanskurs för mellanstadielärare i evolution. som vi ska köra första kursdata i höst. Så hoppas vi att det är många som vill ta del av det. Så att det är väl så vi har börjat. Har jag glömt något Charlotte? Nej, vi har ju tittat lite på hemsidan också hur vi har sorterat mm. materialet så att det tydligare också ja, mer framgår använder rubrikerna från det centrala innehållet. Precis. Och så vi stämt av med några lärare vad de tycker och de tyckte att, ja var bra, men tänk om man kunde söka också. Och det tycker vi på hemsidan, det tycker vi också skulle vara bra. <laughs> det är på gång. <laughs> det är på gång, det låter ja. super. Så det, här har vi fått flera ingångar redan då från er båda museer, trots att ni har liksom olika... Vi har en naturhistorisk ingång och en kulturhistorisk ingång, så har ni hittat liksom sätt att hantera det här. Den vi sorterar på hemsidan lät ju jättespännande. Har ni, hur skulle det gå till? Kan ni förklara, Sara? Hur, hur, hur sorterar Att man söker efter vissa ord, eller hur? Ja, Tyvärr så har vi då ingen sökfunktion. Det är jättetråkigt, men ny webbplats är på gång så att då ligger en sökfunktion väldigt högt upp på önskelistan och vi har blivit lovade den så det blir bra. Nej men vi har ju tidigare sorterat lite efter rubriker som vi tycker sammanfattar alltså vi har grupperat materialen ja men lite där, lite evolution, lite ekologi biologisk mångfald, nu har vi istället utgått från dem rubrikerna, biologi till exempel, jordens, nu måste jag nästan kolla här, nu kommer det bli jätteljust, jag ber om ursäkt. Eh, se här. här? att ta någon, någon rubrik som faktiskt finns. Eh, om man kollar på, eh, på mellanstadiet, biologi, då finns det en rubrik som heter natur och miljö och sen finns det en punkt som heter livets utveckling och då har vi samlat det som handlar om livets utveckling under den rubriken. Sen finns det en till underrubrik, eller ett centralt innehåll som handlar om biologisk mångfald. Så har vi lagt det, samlat de materialen där, näringsfeder och kretslopp. Identifiera och gruppera individ, äh, organismer. Så att vi har liksom... Det är inga stora förändringar, det är mer att vi har, har valt kursplanen, så vi har gått strikt efter kursplanens formuleringar och rubriksättning. Så det var det var en väldigt liten åtgärd som lärarna uppskattade. Ja, vi har ju ett pågående arbete med att eh, skruva på, våran, på vår hemsida med just, kanske inte en eh, sortering men, men hur vi beskriver våra skolprogram och vilka rubriker, det ska vara lätt att se och hitta dem. Men också hur vi eh, presenterar olika typer av källmaterial som vi har på Vasemuseet. Eh, att det ska vara lätt att hitta och förstå vad det är för olika typer och vad som skiljer dem åt och vad man kan förstå genom att pussla ihop olika typer av källor. Och så där. Mm. Det var att just för Vasamuseets del, kanske mer än för många andra kulturhistoriska museer, så är det viktigt att vi når ut och kommer fram med att Vasa inte bara handlar om en båt eller ett skäl. Utan att vi kan hantera och jobba systematiskt och läroplansmässigt med många olika ämnen men med utgångspunkt i den kontext som VASA ger. Och det blir särskilt utmaning för just oss att det inte bara handlar om historia här. Även om historia är en stor dominant inriktning, så är det ju, håller vi även på med andra ämnen, kemi, bevarande, alla möjliga tekniska tillämpningar och så vidare och det tror jag genom att ha varit här ganska många år så vet jag ju att det nästan alltid blir förvåning kring det. Så att Det har vi väl också försökt nå ut med i samband med det här att det, det finns många matnyttiga ingångar att använda sig av på Museet, på mm, vad det, det här är ju intressant för att eh, om man då ska hålla ordning på skolans styrdokument, det vill säga skolans kursplaner och tänker att det museum eller den samling man arbetar med, det kan ju vara ett arkiv till exempel också, har ingångar till flera ämnen en till exempel historia eller till exempel biologi i de här två fallen. Så måste man alltså läsa på lite i alla de kursplanerna kanske då. Ni nickar liksom bara så här, för jag bara påstår saker så nickar ni. Jag tänker på er på Naturhistoriska riksmuseet. Vad sneglar ni på för mer, fler ämnen än biologiämne? Ja, vi har ju geologi och rymden, så att det är fysik och kemi också. Och så har vi SO-ämnena i geografiämnena. SO geografi och SO-ämnena framförallt på lägre stadie kan liksom slida över, och även klimat ligger ju ofta också i SO-ämnena, vilket vi har då, klimatförändringarna. Hur gör ni då när ni har, när ni tänker när ni tänker framåt nu då? Har ni liksom gått tillbaka till de här dokumenten eller hur kan ni dem på era fem fingrar så att ni plockar fram med bakhuvudet så här nu? Uh, Precis, ja, just det. Ja alltså, som för detta NO-lärare så har jag ändå hyfsad koll på på NO-stoffet, uh, SO-stoffet får vi kolla mer förstås. Men uh, ja men, men alltså man måste ju utgå också från vad finns det för något på museet så att man det måste ju synka ihop där med dels det som finns på museet så man ju funderar också lite på hur kan vi tweaka till det här för att det ska liksom funka för att det liksom ska, ska vara användbart så att vi ja, lite, Vi brukar vi har. säga att, att det blir som en, en förstärkning liksom att det är någonting som inte finns i varje bok eller varje eller Ja precis. Jag, som, utan att man försöker hitta det som är Ja. åren USP, eller vad säger man? –Ja, precis. <laughs> Kommunikationsavdelning <Ja>. säger <laughs> –Vad är då er USP, om vi tänker då? Ni nämner någon USP här. –Evolution. –Ja, där är ju vi. Det här var inte mycket konkurrens. –Nej. Det... Så där är det liksom... Då är det ni som är... Som, mm. Där har ni liksom er... Där är det enklare för er än på inom andra områden. Ja, det. det Och nationell miljöövervakning har vi också rätt mycket mm. Och hur är det med Vasa? Du nämnde några saker Joakim. Och också du och ni har pratat om det allihopa på olika sätt. Vad som är en hittsig liksom? vad, vad är det där man bara kan få Vasa som att säga att jag låtsas att jag inte har varit där så jag vet inte, säger vi. Vad är en USP, Vad är unik selling point? Jag, jag, vet se inte om den så, jag vet inte om den är så unik men den är väl inarbetad. Det är ju att vi, vi har ett utforskande arbetssätt och jobbar med hur kan man veta på, utifrån alla ämnen så att säga, inte bara historia, även om det känns kanske mest naturligt att prata om historisk källkritik på det sättet, men hur kan vi egentligen veta det här då? Och så testar vi oss fram och hur kan man förstå det här? Det är ju en ganska vetenskaplig eller utforskande perspektiv som vi använder oss av, men det betyder ju inte att det blir torrt eller så, utan vi försöker ju också jobba med praktiska tillämpningar. Både att vara kreativ på något sätt, men också att utforska genom att förstå principer. Eh, och använda både sin kropp och sin, sin knopp i detta. Eh, och uppleva genom att eh, också pröva saker. Och det jag tänker jag att det är det som är kanske våran USP, att vi har kompetens på alla de områdena. Eh, vi kan möta eh, tror jag, i alla fall de flesta elevers behov utifrån de här arbetssätten som vi har. Men eh, Jag är inte säker på att det går att hitta stöd för det i varenda liksom, läroplan för varenda ämne, men jag tror att det är en av våra styrkor att vi har hur kan man veta som en sån här väl inarbetad metod, eller förhållningssätt skulle jag nog kalla det. Lägga pussel med det vi har och eh, göra det på lite olika sätt både praktiskt och teoretiskt och eh, uttrycksmässigt, så att säga. Var, jag, var det begripligt? Ja, jag tror. Jag. förstår vad du menar. Mm. Jag tänker också att den USP som vi har, är som vi är väldigt tacksamma för, att vi har det här eh, konkreta, det här mötet med historien som många upplever eh, i att i att komma hit och möta skeppet och utifrån det som Maria pratade om, eh, gå eh, olika vägar. Haka in den här upplevelsen i att undersöka allt från konst till matematik till ja, eh, berättande och sådär. Också Naturhistoriska riksmuseet vet ju jag som har varit där och de som har varit där ger också flera möjliga Spännande sådana upplevelser av liksom, wow och vara i rummet och se märkliga och fantastiska saker. Eh, men alla kan ju inte det. Eh, alla elever i Sverige kan ju inte det. Eh, och det har vi tjatat en del om i den här seminarieserien. Hur gör vi med de andra? Eh, som vi släpper de här wow-grejerna som naturligtvis är museernas, jag menar, det är ju unikt för varje museum, det där rummet och det där spännande samlingen. Men, men om man nu vill tillgängliggöra det för, för de som inte kan få just rummet upplevelse. Och så tänker vi på de här nya kursplanerna och sådär. Har ni jobbat med, ni pratar lite om webbsidor. Eh, naturhistoriska, ni pratade lite om att, eller ganska mycket om att eh, ni har gått igenom och givit nya rubriker och sådär. Eh. Hur, ser, hur ser ert jobb ut på Vasemuseet? Har ni också jobbat med det digitala materialet särskilt? Är det ett annat jobb eller är det samma jobb, liksom, när det gäller att anpassa till nya kursplaner? Alltså, jag vet inte om, eh, om vi... Jag, jag jobbar inte med den liksom, delen så mycket, eh, just utvecklingen av det digitala, men Däremot så, eh, vi, vi erbjuder ju våra skolprogram digitalt eh, och det, eh, det har varit väldigt framgångsrikt. Det, har ju, det når ju hela, hela landet faktiskt. Och då har vi förstås jobbat, vi pedagoger, med att eh, ja, men just källarbetet, att få fram det, eh, även digitalt. Det är en utmaning, men, eh, men det går. Om man har lite fantasi. Vi har ju som sagt, eh, rik rekvisita att jobba med. Så att, ja, det, det är en sak. Och jag tänker det här som du berättade om, Emily, Det här påbörjade arbetet med att koppla, när, att ligga närmare samlings, ja, Själva samlingen, den digitala, den digitaliserade samlingen, liksom, att det kan ju ge ingångar i framtiden, tänker jag. Även om det verkar det vara någonting som liksom är, är på gång precis just nu. Eh, någonting som ni pratade om båda två var ju också lärarfortbildning, som jag tolkade er. Eh, ni, du berättade, Joachim om en lärarkväll. Eh, den var jag själv på så att jag vet att den var fysisk. Eh, och det var en välbesökt kväll. Eh, och om det var Sara eller Charlotte som nämnde eh, att ni skulle ni planerade en lärarutbildning nu för mellanstadielärare. Vad var det för någonting då? Ja, jo, men det är när en, en det kommer en distanskurs med tre träffar och tre förberedande webbdelar som man ska göra. Och det, syftet är att, att lärarna ska känna att de är trygga i att undervisa om evolution. För att det kan ju vara ganska känsligt, mycket tyckande och troende också involverat i det. Och så att man kan få frågor som man kanske inte känner sig bekväm med att svara på, eller som man faktiskt inte kan svara på eller bemöta. Så att vårt, vårt syfte med den här kursen är att en de del ska få, man ska få med sig fakta. Så att man har en real faktagrund att stå på, men också didaktiska resonemang kring hur kan man presentera det här? Vad har vi för vanliga missuppfattningar? Hur förebygger vi dem. Eh, och sen förstås eh, diskussioner de får prova, er, prova material själva så där så att eh, ja det jag hoppas vi ska ska gå hem i studion eller på att säga, men eh, ja så, Marcus, så vi, det är det ju fördjupning mot vad vi gör annars annars har vi mycket fördjupat ju, mm, annars har vi en digitala fortbildningar men de är ju de ligger på 45 40... minuter ja det är lite skillnad. Och de här, det här blir väl kanske totalt sex timmar kurs. Varav hälften då digitalt och hälften... Det, det, alltså träffarna är också digitala, men hälften är sån här typ e-learning som man gör. Så här finns det liksom lite olika nivåer på lärarfortbildning också. Att samla folk till ett tillfälle, antingen fysiskt eller digitalt. Det kanske det klassiska med kopplingar då till vad är det som är nytt och vad kan vi göra tillsammans kring det. Eh, och här kan det finnas lärare som behöver stöd, tolkar jag er som, eh, eftersom det var du som sa Sara, att stoffet är kanske detsamma men det har flyttat sig mm. till ett nytt stadium och det betyder att det finns lärare som är ovana att undervisa kring vissa delar eftersom de inte har legat i det liksom åldersspannet förut. Så där finns det ju någonting för museerna att gå in och stötta då, vi. Museerna kan liksom själva själva innehållet, själva berättelsen, men, den, men kanske kan vägleda lärarna då. Ny, ja, och jag tänker att vi, vi är ju vana vid att träffa elever och prata med elever om de här sakerna också, så att det kan man ju dela med sig av. hur Förklaringsmodeller och resonemang och så där. Så Det är en sak som man kan göra, och ni har pratat om andra saker som man kan göra, att gå igenom sitt material, kalla det för rätt saker så att det är hittbart och sökbart, kopplar snabbt till det, den nya verkligheten då, som skolan till dels möter i höst. Jag tänker att vi säger tack för den här delen nu.